Спочатку захворів чоловік, зрозуміло. Температура вчора перший, перший день підвищилася. Вчора вечора піднялася температура до 38. До 37.4 температура і просто як. І слабкий, і виростаючий да. да. да. На прийомі у сімейної лікарки Оксани Манжурової пацієнтка з підозрою на ковід. Після огляду жінці зробили експрес-тест. Результат позитивний, підтверджує лікарка. За останній місяць захворюваність по ПМСД становить 151 випадок